Kiirtää. ja on ihan outo siinä. Ja... Hyvä. Toisen päin sen ylös. Ai, haluan? Okei. Okay. Yksi, mitä näissä vihoissa meillä on tosi että aina. Siellä löytyy nimi.